<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم يا جماعة النهاردة يا جماعة اه عن احنا في السيرفر دلوقتي علي بابا يا جماعه دلوقتي في سيرفر علي بابا دلوقتي يا جماعه لسه عامل ايميل جديد اهو على عليه طبعا وطبعا الهدف من كل الفيديوهات اللي انا عملها هنا آه طبعا تقدر تكلمني انت دلوقتي يا جماعه ونسجلوا فيديو مع بعض في سيرفر علي بابا طبعا يا جماعه تقدر نعملوا فيديوهات مع بعضين تمام دلوقتي ندوس تأكيد نعمل بقى المهمات اللي هي الخفيفة دي دلوقتي طبعا ديت هتبقى أول تجربة ليا في السيرفر علي بابا وطبعا أنت تقدر تسجل معايا فيديو في أي وقت في سيرفر علي بابا تمام نعمل بقى المهمات ونشوف الميزات بتاعت السيرفر هي هي ولا لأ يعني مثلا نشوف السوق البيع في السوق هي أخباره والدنيا هي أخبارها مش زي سيرفر شهرمان والحاجات دي ونشوف بيبيعوا بإيه ونشوف الحاجات بتبقى إزاي. والسرفر سيرفر شهرامان زيهم ولا لا طبعا هنا سيرفر شهرامان لحد دلوقتي ارخص حاجه لان دول بيبيعوا بطريقه غريبه بصوا دي مش ضرر ولا اي حاجه ولا هياخدها مش هيستفاد بيها باي بتنجان بصوا بكام برقم كبير 500 سي بي بصوا دي بكام 30 مليون بص انا مش عقول بقى هي غالية ولا لأ الحمد لله اللي هي موجودة ثلاثين مليون الواحد يقعد يجمع فيهم ثلاثة اربع اسابيع عشان يشتري واحد زي دي مالعيش لازمة تزود ربعمائة سحر يا سرعي ميزت انت سي بيه وحش طبعا قولي ايه عندنا بميت سي بيه عندنا طبان راعي راعد طب صواني ايه ايه انتو بقاو ده تمام نبدا بقى بعمل المهمات ونتكلم على السيرفر الجميل طبعا السيرفر دوت فيه شخصيات خطيره جدا جدا جدا شوف كده نحاول نعرض اي حاجه منه يلعب في حاجه بتتعرض كده انا من الدنيا بتهنك اوع اوع rabbit تعرض يابا يلا ايه ده الجهاز عني خالص يا رب بالراحه مش كده يلا مع كلب ولولوي إذا ده دايما دا هسة واقعة معاك يوم شوف انت الواجب مش موجود شوف المحارب المحارب مش موجود ايه الناس دي مفيش بني ادم موجود في الدنيا اهو ركب الرياح وجامد جامد بروسلي مفيش بروسلي النهاردة مفيش بروسلي انا البروسلي <تصفيق> يلا بينا ياب نعمل المهمات دي ياب طبعا يا جماعة أنا بعمل مهمات أهو عشان أنا بقوي عشان لو حد عايز يسجل معايا فيديو يسجل معايا إيه وأنا قوى أنا مستوي ستين يعني مش لازم بقى أقوي نوع حاجة يعني إيه. <تصفيق> نعمل مهمة الزواج طبعا أنا عملت المهمات اللي هي في البداية أنا دلوقتي عاوز أعمل مستوي أهو ستين زي ما حضراتكوا شايفين ندوز دولاب الملابس ده ونختار صورة غير المضروب بقع في عينه اشتري نشتري واحدة خمسمية كده ناخده إنجاز كده النقابه بتاعتنا جامده يابا ومحدش قدها ايه فين النقاب <تصفيق> لسه ما عماناش. نشوف مهمه الزواج يلا بقى انجزونا بقى ايه كل ديت مهمات خفيفه يعني انا اعملها بسرعه اكيد اجري عبا. اجري يا حبيبي مسابقه بقى والشغل بانجاز المهمه ديت لخده اساسا مش موجوده ان انا عشان لسه فتح لازم يكون في تانيجه لازم يكون في تانيجه مية في المية لاجي اهل دي اكتر الناس بيش بتعرف تعملها دلوقتي وكل اللي عليك يا معلم انك هتدوس مهمة وهتدوس على دي بعد كده هتدوس قبول الخش بس كده وبعد ما تروح المكان اللي انت رايحه وهو اعطيك بتاع هتدوس على الكيمين بس كده وهتطلع ويبال المهمه خلصت ايه البتاع اللي وقعت غلط جرعة خبرة تدوس على تليك يمين وتأكيد اه انت عملتها وبعد كده تدوس ايه متابعة ايه كده المهمة خلصت المهمة واو وتأكيد وبعد كده ندوس مهمة تاني ونروح بقى نشوف النقاط اخترنا النقابة، طبعاً المهمة بتاعة النقابة بتبقى كام تسعين تأكيد تجنيد بقى في النقابة نختار طبعاً النقابة ديت جامده يا رب فيها، اهو تعبنا نقطي إنجاز كمان وكده يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللي عايز يسجل معايا فيديو في سفر علي بابا يا ريت يكلمني في التعليقات وكده بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو لايك والاشتراك وفعل الجرس وباي باي كمبوره والهاشتاج بتاعنا يا ريت تشيروه في كل مكان محارب رقم